Yo what's up guys මම ගලංගාදකතල ඉන්න මගේ YouTube channel එකේ නගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දෙන්න හදන YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් කොහමද කරගන්න හැටි ගැන. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක RAM බලක හත හරි. මුලින්ම ඔගොල්ලෝ යන ඔගොල්ලන්ගේ Chrome එක open කරගෙන එකට දැන් ඉත මගේ වීඩියෝ එක මගේම වීඩියෝ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මෙන්න මේක තමයි. අ මෙතන ඇති www. කියන තැන එකන පස්සේ ss කියලා දාන්න. ඒ කැපිටල් උනන කැපිටල් උනොත් හරියට drag කරන්න සිම්පල් වලින් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන download කියන එක click කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරාම පස්සේ මේ මේනවා ඊට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ආයිට් දෙන්න ඊට පස්සේ මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා දැන් මම මේ මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා දෙනවා 42යි 43 50 තොස්ස දෙහෙට බොහොම ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ කනෙක්ෂන් එක හොඳ නම් ඩවුන්ලෝඩ් මගේ අද කනෙක්ෂන් හොඳයි ටිකක් හරි MB 23ක් වෙනා මගේ දැන් මේ download කරන file එක මේ MB මම 600 ගණන්ක file download කරලා තිනවා YouTube එකේ තිබ්බ. එහෙම lag නැහැ මේ website එකෙන් ඕන එක download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ ගත්තේ මේ video එක 750p. ඒ කියන්නේ HD. මේ video එක SD මගේ තප්පර ගානක් ඇතුළත download වෙනවාද නං? වෙන්دارනා චුට්ටක් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ වෙන ඕගලන් හරි. දැන් මේක මම බාගන්න ඉවරයි පාස්සේ මං යනවා මගේ ෆයිල්ස් ස්ප්‍රොට් එකට. ඕගලන්ට මම එක කියදෙන එකයි E එකයි પ્રેස් කරගම මම මෙහෙම එනවා. එක. ඊට පස්සේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වලට පතගයි කියලා වීඩියෝ එක දැන් මම මෙහෙම ක්ලික් කරရင် පස්සේ මම දැන් වීඩියෝ එක බලන්න ඕන මම මෙහෙම ඕගොන් බේනාදී දැන් මෙන්න හොඳටම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක. හරි. ඕන්න එහෙනම් අද වීඩියෝ එක කියලා දුන්නේ කොහොමද? YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් අපේ Fileless එක download කරගන්න හැටි ගැන. මෙහෙම තමයි ෆෝන් එකෙත් ගන්න තියෙන ෆෝන් එකෙත් link එක copy කරලා YouTube එකේ ඒක ගිහින් Google එකේ paste කරලා තමයි ඒක download ගියාම ちょට්ටක් කියලා ඒකත් ඒකෙත් මම වීඩියෝ ගියන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ කියෙවරයි. අදම බලන්න. යට තියෙන රතු පාට bell subscribe button එක click කරලා bell icon එක මේ video එක like කරන්න එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ අවසන්